Ніч на Майдані, революціонерка, беркут – одні з останніх робіт Миколи Мазура, датовані 2014 роком. Поряд замальовки та ескізи митця воєнної тематики, які він не встиг реалізувати за життя. Це були такі швидкі начерки на теми, які його вражали, які боліли. Саме це російсько-українська війна, початок. І там він малював такі образні карікатури на Путіна, на цих російських двоглавих орлів, ансамбль «Березка» з, з кулеметами із Кремлем на голові замість кокошника. Представлені на виставці і одні з перших етюдів та ескізних замальовок Миколи Мазура, зокрема періоду його навчання в училищі. Збереглися вони в домашньому архіві рідних художника, розповіла донька подружя Мазурів Оксана. Це можливість поспілкуватися з батьками і ще раз доторкнутися до їхніх думок, до їхніх роздумів. І для рідних, які зберегли чудеса, це теж дуже цінні речі, тому що це частина твого життя, це частина батьків, це частина роду, це ну, для, для нас це важливо. Виставка робіт Людмили та Миколи Мазурів – ювілейна. Цього року митцям виповнилося 75. Як у Хмельницькому обласному художньому музеї працювали над створенням експозиції творчого подружжя, розповіла її кураторка Олена Михайловська. Спочатку ми переглянули всі роботи, які є в спадщині у Оксани. Ми зрозуміли, що треба показувати роботи дуже багато. І ми зрозуміли, що треба показувати те, що подоляни і що гості нашого міста, напевно, не бачили. Але разом з тим можливо показати трошки кухню мистецьку, Теж дуже всіх цікавить. З назвою виставки, за словами Олени Михайловської, не вагалися. Слово «окрилені» прийшло майже відразу, тому що, з одного боку, це дуже багато птахів, да, що в творах Людмили, що в творах Миколи. З іншого боку, окрилені вони мистецтвом, коханням, родиною, Україною. Це люди, які дійсно, здається, що летали понад землею. Одна з перших відвідувачок виставки «Окрилені» художниця Валерія Білоус розповіла, давно цікавиться творчістю мазурів. Мені дуже подобається ветенанка Людмили Мазур і я нею захоплююсь. Як митця і педагога знаю Миколу Мазура, відвідувач ювілейної виставки, художник Святослав Франко. Микола Іванович це вчитель з великої букви. Це просто-напросто. Як, ну, можна сказати, навіть гуру. Його, його дуже любили студенти. До нього прислухались викладачі, просто за ним. Е з ним усі От, стосовно. і ну, взагалі Микола Іванович дуже багато зробив в наше місто. Митець Микола Мазур пішов із життя у 2015 році, його дружина Людмила Мазур – у 2000-му. Батько був художником універсалу, матір працювала в графіці. Ювілейна виставка «Окрилені. Подружжя Мазурів» діятиме в Хмельницькому обласному художньому музеї до весни наступного року. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Суспільна новини. Хмельницький.